Рима Костіна родом з Лисичанська. Найперше, що знайшла серед речей зуття. Надо поміряти. Зараз, в першу чергу нужна зимня, конечно, одежда і обувь, і одяга, і світера какие-то. Ну от сказали, що відкрилася ця палата. Ми прийшли посмотрети. Я тут з дочерю, з внучкою, внучка вчиться. Також вперше до нового центру видачі гуманітарної допомоги прийшла переселенка з Херсуну Ірина Плотнікова. Каже, знайшла необхідні речі для себе та своїх рідних. Я думаю, може, це мамі будуть джинси. На резинки вони, на мене мама трошки більше мене, сподіваюся, що і підійдуть. Вони хочуть не нові, але в доброму стані. Це блузка теж буде, чи на мене, чи на маму підійде, чи буде. Свята родині намічаються, треба буде щось вдягнути. Це, я думаю, буде на мою молодшу дочку ну, куртка джинсова. Сподіваюся, що підійде так. куртка, але ну, не вона Нам до сих пірка достатньо, пір, не вистачає постільного. Подіяла, мабуть, ще б два було, то було б добре. Речі, які вимушені переселенці можуть отримати у центрі, приносять хмельничани, розповідає заступник начальника управління праці і соціального захисту населення Хмельницької міської ради Юрій Коновалов. Наші містяни речі приносять в штаб для внучок переміщених осіб, які знаходяться за місцем розташування кінотеатру та Шевченка. Там формується, розподіл робиться жіночого до жіночого, до дитячого, чоловічого. Після цього формування речі потрапляють до нас і вже ми тут розставляємо. Координаторка групи з матеріального забезпечення речами Наталія Онищук каже, центр розпочав працювати 30 вересня. 230 осіб вже змогли скористуватися його послугами. Зараз найчастіше люди шукають у центрі видачі гуманітарної допомоги теплі речі. Це зазвичай сведри, теплі куртки, і на сьогоднішній день в принципі, одягу вистачає, але все-таки дуже малий асортимент чоловічого одягу, взуття для всіх, для чоловіків, для жінок, для дітей теплого взуття в нас обмаль. Ну і люди потребують ковдр, пледів. За словами Наталії Онищук, речі для вимушених переселенців приймають у кінотеатрі Шевченка. Звідти їх розподіляють для Центру видачі гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам. Працює він у будні з 9 до 16. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.